Доброго сім бажаю, та інших періодів доби. Сьогодні я вам покажу два способи перевірки свічок розжарення. Про якість цього розжарення сьогодні мова не йде. Ми лише перевіримо, чи робочі вони, чи ні, чи вони прозвонюються, чи не прозвонюються. Перший спосіб перевірки – мультиметром, він же тестер, другий – 12-вольтовою лампочкою. Ось що ми почнемо. Знімемо коліно повітряного трубопроводу. Цей патрубок тримається з обох сторін на стопорних кільцях. Цей патрубок також знімаємо, хоча б з однієї сторони. Тут нам будуть потрібні щіпці для стопорних кілець. Знімаємо одне кільце. Потім знімаємо ось цей штекер датчика та ось цю трубку. Ну а тепер є доступ до другого стопорного кільця, знімаємо і його. Ну а тепер вже можна зняти цей патрубок. Далі на черзі трубка сапуна, знімаємо її з однієї сторони. Тепер на черзі кришка захист, ременя, газорозприділення. Вона тримається на таких ось кріпленнях А навіщо ж нам її знімати, запитаєте ви Тому що під неї заходить кришка клапанів, яку нам теж потрібно зняти Я думаю, не раз ви обстежували двигун, а свічок розжарення так і не знайшли А це тому, що вони знаходяться під кришкою клапанів а поки що виймаємо захист ременя газорозпреділення і обстежуємо його кріплення. Ось ця скоба кріпиться за виступ на кришці. От він цей виступ. А скоба на кришці, навпаки, кріпиться за виступ на корпусі. Ось тут цей виступ. А цим виступом фіксатором ми потім будемо цілитись в його нішу. І ще з однієї сторони є виступ під скобу, яка теж знаходиться на корпусі двигуна. Головку на 10 відкручуємо ось цей и ось цей болт, что тримают патрубки А тепер переходимо до болтів, що тримають кришку клапанів. Ось вони по всьому периметру кришки, 11 штук. І знову потрібна головка на 10. Відкручуємо кришку. З отилежної сторони, ось там накріплені, тримається ось цей патрубок. Ось це кріплення, патрубок потрібно від нього звільнити. І допоможе нам в цьому ключ на 10. І ось тепер в нас є доступ до болтів кришки клапанів з протилежної сторони. Відкручуємо і їх. Далі знімаємо кришку клапанів, але одною рукою зробити це дуже-дуже важко. А під кришкою нам відкриється ось така картина. І тут ми звертаємо увагу на роз'єми, до яких підведений кабель. Але це не свічки розжарення, до свічок підводиться одна жила, а тут, як ми бачимо, дві. Ідемо поглядом далі, за бар'єр, за колодку, по якій проведено проводку. Ось він, копачок свічки розжарення, до якого підведений одножильний провід. Ну, і далі шукаємо ще три таких. Другий ковпачок на свічці. Далі третій. І четвертий ковпачок. Знімаємо ці ковпачки, щоб оголити контакти свічок. А щоб це зробити, потрібно зробити захват, і потягнути до верху. Те саме робимо і з іншими ковпачками. Отож, перший спосіб перевірки свічок розжарення – мультиметром. Один провід тестера приєднуємо на масу. Іншим проводом у вигляді щупа ми доторкнемось до контакту свічки. Якщо на табло тестера ви побачите відповідну реакцію, значить свічка прозвонюється. Таке ж саме тестування проводимо із іншими свічками розжарення. Якщо реакція тестера є, значить коло замикається, свічка ціла. І другий спосіб перевірки свічок на обрив – з допомогою 12 вольтової лампочки. Знайдіть для лампочки патрон, фару або ще щось, але з неї має виходити два контакти. Один приєднаємо до плюсової клеми акумулятора, а другим доторкнемось до верхнього контакта свічки. Якщо свічка ціла, коло замикається і лампочка загоряється. Таке тестування проводимо з кожною свічкою на двигуні. Якщо ж свічку потрібно замінити, шукаємо подовжену головку на 10 і викручуємо. Отож, половина справи завершена. Тепер складаємо все у зворотному порядку. Успіхів вам! Залишайте здорові!